На які анкери чи дюбеля порадити вішати різну техніку? Умивальник, дзеркало, телевізор на стіни з газоблоку, бо він хрупкий, можливо, є якийсь спосіб, крім хім-анкерів. Дякую. Ну, дивіться, Деніс, зараз це взагалі, я не знаю, яка проблема, зараз розроблений різний анкера для газоблоку. Різні. Ну, та, там є і, і такі, що вкручується пластиковий елемент, а потім в цей елемент вкручується саморіз наприклад. І таке є. Але я вам скажу так, по опиту, що хіманкер залишається найкращим варіантом. Ну, так вийшло. Все одно він залишається найкращим варіантом. Там головне збільшити площу спирання у вас у заблоку. І, і щоб не було е, розпору. Тобто. Е, Люби дюбіляк котре розпорний тобто працюють за що того що розпираються їх не можна у газоблоку вони не працюють вони розрушають ячисту структуру і не працюють ось тому принцип який в нас є наприклад заблок якщо ми з вами забиваємо гвоздь то площа з котрого він працює це ось така якщо ви вкручуєте пластиковий такий вінтовий елемент він схожий як ось схожий бачите ось. але він може розрушати структуру то треба дуже повільно з ним працювати ну дуже акуратно то і сюди потім ви вкручуєте саморіз то площа спирання передачі навантаження вже буде ось така наприклад розумієте хіманкер коли ви е, клеїваєте хіманкер то теж потвор треба робити е, на 2-3 діаметра дюбеля тобто більше ніж то там виходить так що е, хіманкер він заповнює ось так тобто він проникає в ячейсь структуру трошки в тріщинки там і так далі і тому площа його роботи ось вона вся ось з'являється розумієте тому принцип всього цього кріплення один збільшити оцю площі опирання ціль цього кріплення ось тому вибачте але зайдіть на любий сайт метізи зватися подивиться метізи для газоблоку і вибирайте те що вам підходить або все ж таки звичайний хімонкеран